فيصل مبروك لك الْقِرَانِ التوفيق يا طلق اليمان يا عسى ايامك سرت وفرح جعلت على طول الزمان على طول افرحي فيصل الغاليه، يوم فيصل عسى ايامك هانيه. يا الاصيل اللي فعولك وافيه، فالكرم والطيب لك قدر ومتاه، فالكرم والطيب لك قدر وحد واحتزن بابويا فيصل، والله انه درعكم احزم علي، فعلاها اللي ما نلاقي لحلي شام خن له حلي، شامخ بالطيب له بالعز شام حظ عينك يا فيصل. يدها جسي فيها السهر، تم تلب الكهوى تلبس السبل، وانت تبعث المحبة هو الصراع، وانت تبعث المحبة هو يا فايز المبروك لك عند القرآن، فلك التوفيق يا على الكلمة. من هجدك يا علو والحبايب يا فيصل باع السمو باركوا الكل من فرحة تزان باركوا الكل من فرحة كزان يا عريب الساس من عم وخال مستشيخ الشيخ الوفا مضرب مثال العريس فيصل وهو وافرحي يوم فيصل الغالية، يوم فيصل عسى ايامك هانية. يا لصيلة اللي فعولك عونك وافية. فالكرم والطيب لك قدر ومكان، فالكرم والطيب لك قدر ومكان. واحتزن بابويا فيصل، والله انه من ومحتملين. فعلها اللي ما نلاقي له حلي، شامخ بالطيب له بالعد شام حد عينك يا فيصل بنت